Nevieľo ja chodil, uši zunovala, uši ten oblaček za zdala. A hraj! A keď ja ho dala stokemu do tého, tak ja zaplatila mu ďarom otev. Mali ho muľare s matkami že v homúrovali babi s jazykami. Oceni, Haničko, oceni, že by sme še svojo zmesteli. Nemôžem, nie nemôžem, bobím še Keby šíše nážem skúňala, na keho by šíše volala, na tebe, Janičku, na tebe, že byš me pritulil ku sebe. Pritulme še mi, Začneme, len mne natahujme, periny by ho...